يو السلام عليكم كاين بزاف عبدني على كاين دوكا وانا ثاني راح نغطيكم على بكير دوكا وبقى حبيت نهضروا على بكير دوكا ولا اليوم راح نغطيكم بكير دوكا وبكير دوكا وبكير بكي بكي بكي دوكا بكير دوكا الصغار دري صغار تاع بكير ما على بالهمش كاع واش يلبسوا ما على بالهمش كاع لحطها واش كاين في الدار يلبسوا واذا ما كانش والو في الدار يلبسوا واش عطى زميل تاعو يلبسوا واذا ما عطالو شي يلبسوا كي بكري يحبوا بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف قلت بزاف, بزاف يلعبوا في الغابه مي بصح دراري تاع دوكا يقولوا حطك الروشيخه ولا خلاص ما تضربوني شايفوا تيكنولوجي بصح ماشي خير خلاص خلاص, خلاص. اه. رو رو رو رو رو رو رو ويه ويه ويه بلا بيرت فيسبوك بلا قلت يعرفوا اه ومازال ما قد كوش بلي الداربي تاع دوكا عندهم بس أساساً ان كرون بوفوار بصح اساسين يعرفوا كاع الحطه ا راه راه را حبت تنشري صباط شحال تدير الصباط هذه يا وليدي مليون و600 بار خلاص خلاص برك صباط خلاص خلاص دوكا ننطركم على لي جون لي جون تاع بكري تلقاه كامل في الغابة ويموتوا موتو آسيادا الحشره تاع دوكا يحبوا بزاف الموسيقى يحبوا بزاف الحطه وكل واحد يشوف روحو هو الشباب كاع كيما انايا <تصفيق> انا هو الشباب قاع عاودها لانوش مافيا انا هو النمبر وان خلاص انا هو الشباب قاع مافيش تقاع يقولتها عليا اه بزاف انا بزاف شباب راني بزاف شباب لازم نقش شويه لازم نقش شويه عاودها لانوش مافيا خلاص دو باسيطو من بصح كاين حاجه تبدلت بزاف بزاف بين بكري ودوكا وهي لي بواطير لا لا راك بعد راك بعد زواج برافو على الحاج برافو لقيتها راك فورا نتايا الحاج زانم صار زوج بكري الزوجو زوج اللي راح يتزوجو ما عرفلوش قابلي يتزوجو حتى يتزوجو تسمع <تصفيق> زواج فجائي شكون أنا هي المرة تاعك، أيا راح نسوق شرينا عشرة كيلو بطاطا، أه كيما تحبي، مي بصح زواج تاع فهموها وحدكم خير، قالوا ويا عمري، لباس؟ الحمد لله عمري، توحشتك بزاف بزاف، وي على بالي على بالي. اي واش نديرو على بالي بلا راني عشر سنين معك بيان سور خلاص خلاص راني نكمل دوك على وخلاص نكمل لابارتمون تاعك واش لابارتمون تاعك بيان سور لا لا ما تقلقيش ما تقلقيش نديهم الدار العجزه وخلاص بيان سور خلاص يما وبابا نديرو الدار العجزه ما تقلقيش اوكي عمري ما تقلقيش اوكي باي باي نحبك بزاف صح دوكا خلاص الفيديو تعبك دوكا ودوكا واذا اعجكم الفيديو دوكا ودوكا واذا ما اعجكمش ابونيو دوكا صبروا دقيقة قالوا ويه وعلى بالي بدت لفاس دوكا ويه دوكا نقول يوم بليك دوكا بدت لفاس دوكا صحى دوكا نرجع دوكا <تصفيق> Star to star, because of who you are. Climbing reason.